Вітаю. Вітаю, любі друзі, сьогодні у нас з вами буде невеличкий прямий ефір по проханнях читачів і клієнтів, і учнів, і просто людей доброї волі, яким не байдуже. Я виходжу в ці періодичні ефіри протягом жовтня місяця, це вже у мене п'ятий. Із відкритих – другий, тому запрошую вас з ними знайомитися. Це не вперше я говорю про такі теми. Долучайтеся до нашого YouTube-каналу, листайте стрічку в проєкті People. Багато різних публікацій цінних. Сьогоднішнього хочу озвучити на декілька десятків хвилин, можливо, 10-20, ось десь приблизно такий таймінг по темі, чому відбуваються війни, чому взагалі, чому взагалі війна як явище до сих пір існує, як ми так здивовано о, до цього відносимося, ай яй, -яй 21 століття, ми ж всі такі гуманні, а у нас тут війна. І, о, власне кажучи, а, дивується дійсно у багатьох людей, що це явище існує, хоча ми нібито себе вважали дуже розумними істотами, і розуміємо, що добре, що погано. То чому ж війни є, і чому вони відбуваються, і що, що як послання від землі і від поля хоче передати? Вам, нам усім і про матір, і я це транслюю голосом душі. Називаю ось, в принципі, під таким лінком, під таким е, хештегом, верніше, послання голосом душі, голос душі або послання від Імарія. Їх до, було досить багато і за останній рік, і в цілому останнім часом. Тому е, читайте, шукайте, я впевнена, буде вам багато цінного. За, за цими стрічками слів. Особливо, коли читаєш безоціночно, серцем ми називаємо це. Так ось, зараз у нас період, коли проявляється для того, щоб піти в архівацію, дуже потужно програма жіночої конкуренції. І не просто жіночої конкуренції як викривленого явища, що не є природнім, абсолютно не є природнім, а цієї жіночої конкуренції, яка має місце в ієрархії роду, в ієрархії крові, в структурі нашого геному, генокоду, геношифру. Тобто мова йде про материнсько-дочірні стосунки. Це дуже, дуже така глибока тема, я вам хочу сказати, непроста, тому що насправді дійсно всі війни на Землі, вони від, від цього явища віри в нехватку ресурсів з'явилися, а сама нехватка ресурсів, вона в цілому виникла тоді, коли жіноча система по суті, забула, ким являється. Що жіноча система є тією силою, яка накопичує енергію, розподіляє енергію, генерує енергію і збільшує кількість енергії. Жіночі системи були скалічені, так це назву зараз, хибною інформацією, різними догмами. І оце від, від, від, відключення від своєї сили, від свого серця. По суті, так воно насправді і, і було. Відключено від серця в окрему плоскість наша інтелектуальність і відключено від серця в окрему площину наша така матеріальність, наша така інстинктивність, звіринність, можна так це назвати. І віками, по суті, жіноче серце, жіноче тіло, жіноча душа, жіноча свідомість знаходилася в розділеному такому статусі. В одній жінки домінанта одна, в іншої жінки домінанта інша. Ну, будемо казати так. Одна умна, друга красива, третя добра, четверта господарча чи, як ми кажемо, хазяйновита. А, і, і ось такі ми всі в палітрі своєї різноманітності, ніби різні, ніби це гарно і ніби це добре, але в той же час при, при всій цій красі всередині жіночої структури прислідковувалось розділення. Я є майстром трансформації свідомості, цілителем. Власне кажучи, ментором для жінок, багато років працюю з жіночою темою, з материнством, з темою батьківства, ну і в цілому з темою цілісності свідомості. Я не психолог, косміст, астролог-бадзи, і маю маю в тому числі вроджені здібності, щоб не теоретизувати про ці речі. А Говорити експертно, опираючись на власну статистику, результати тих тисяч тисяч жінок з десятків країн світу, що дає мені право бути для вас транслятором. Ну, не буду казати там, знаєте, істини в останній інстанції, але досить таке потужної потужного спектру думки, дослідженої на практиці. Тому запрошую вас послухати цю тему, бо вона про війну. І, власне кажучи, саме на цю архівацію, на це стілення, зараз запрошено через благословення моїми вчителями вищими, квантовим полем у матері всесвіту, 22 жовтня. Буду проводити саме цілительний практикум для жінок, він саме для жінок, але, власне кажучи, чоловіки теж можуть це сприймати і буде гармонізуватися структура їхньої проматриці чоловічої. Тобто це буде не, не буквально така взаємодія через влас, власну, власну структуру, але буде родова взаємодія. Тому це для всіх. Немає, немає зайвих, немає ніяких обмежень ні за статусом, ні за віком, ні за статтю. Так от, повернуся до теми. В силу того, що жіноча структура досить багато віків була розділена. розділена. Пригадайте таку радянську іграшку як матрешка, коли ми бачимо, як в більшому менше, менше, менше, менше, менше і ось до, до найменшого. Насправді, це дещо схоже на те, про що я кажу. Ми називаємо це різними своїми архетипами, ми називаємо це проекціями, ми називаємо це різними, різними гарними там всякими назвами то по Юнгу, то по Фрейду. Але справа в тому, що в цьому всьому є істина. Жіноча структура в силу своєї поділеності не проживала єдність, не проживала зв'язок з цілим. І ось це розділення і нецілісність привели до зародження програми віри в нехватку ресурсів, нехватку енергії. І далі вже до боротьби за неї. Боролися за енергію, за ресурси, добуваючи для жінки ці, ці ресурси, як, як ми знаємо історично, чоловіки. Бо чоловіча система завжди, вона завжди знаходиться в динаміці обслуговування алгоритмів жіночої системи. Розумієте ви ці речі? Не розумієте? Хочете розуміти більше, глибше, фундаментально? Приходьте навчатися на курси в річну програму «Крила», це я запрошую жінок, приходьте всі в курс «Сам собі цілитель», який є повністю автономним продуктом, який можна засвоювати і розуміти, як влаштована система і в цілому свідомість і людини, і жінки, і чоловіка в окремості. Але справа в тому, що це факт. Це факт. Чоловіча структура завжди обслуговує алгоритми налаштування жіночої системи світу. Так от зараз у нас відбувається війна, і війна фундаментальна, війна між технократією і істиною. І ось ця технократія – це, по суті, та матриця, яку ми називаємо, так і ми її називаємо матриця, що накопичила безліч таких глюків, файлів з викривленими інформаціонами. Це як, знаєте, розщеплені елементали, які дещо схожіться на розбите зеркало, яке розсипане на підлозі, і ти, стоячи біля нього, в цих шматочках, скла зеркального, бачиш різні відбитки від оточуючого світу. Але це не є реальність, а є певне викривлення та викривлена реальність, яка ну, не дає нам бачення ці, цілісності. Замість того, щоб подивитися власними очима довкола себе, ми шукаємо якісь проектори в вигляді ось цих таких битих скелець і і намагаємося дізнатися інформацію про оточення через ось цього маленького такого провідника. Ось, ось, ось так виглядає технократія, технократична матриця викривлень, яка е, з, вона є такою, знаєте, спільнотою наших думок. Це наші думки, це все, що ми надумали, і ці думки між собою ще й як вірус з'єднуються, роз, розмножуються, відби, відбивають, відзеркалюють від одна одної всякі різні ці так, такі, а, і, прояви, і це іскажені або да, це викривлення, воно воно ще й масштабується. Так от зараз природа проявляє через війну, і десь Бог це буде остання війна на Землі, тому що перша війна відбулася тоді, коли жінка стала розділена на частини, саме жінка відірвана від першого джерела, і, і сталося це... Повірте, не в результаті того, що описують казкові книжки, ніби якась єва, з'їла якесь яблуко, а та та та та та і та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та і, і от ми всі такі раби Божі страдаємо з тих пір. Це все мультик, це все дуже викривлена історія. Насправді вона була не такою, ця динаміка подій. Але прийшов час дійти до істини. Я вам хочу сказати, що не, недалеко за, за горизонтом знаходяться ті часи, коли і, і цей мультик, і ця казочка теж буде дискримінована істина, яка приховується від людей за цією ширмою релігійних догм, вона досить скоро буде висвітлена. Тому що зараз відбувається розпаковка пам'яті у всіх людей. І ця розпаковка пам'яті дає нам можливість усвідомлювати весь досвід нашої душі і пригадувати весь шлях який ми проживали, втілюючись в різних істот. Тому оця, оця динаміка ще й буде прискорюватись. І чим більше прокидається сердець у світі, а зараз люди прокидаються швидко, війна це прискорила, тим більше буде розпаковуватися пам'ять. Але я вже про це розповідала на одному з ефірів. Ця пам'ять розпаковується через території і нерівномірно. Тобто в одних регіонах розпаковується пам'ять з 13 століття, в інших регіонах з 3-го тисячоліття до нашої ери, в інших регіонах там, і певна динаміка зупинки взагалі, ніби вони в якійсь вібраційній паузі в часову петлю попали. І топчуться на місці. Тобто оці розпаковки пам'яті, вони на планеті зараз відбуваються нерівномірно, але вони відбуваються і це буде продовжуватись. І дуже потужно пройшовся по, нашому, по нашій свідомості, по нашій підсвідомості і колективній долі усіх землян такий, такий сценарій, як жіноча конкуренція. У того, що жінка в певних, в певних обставинах стала розділеною, роз, розчліненою, так скажімо. Саме жінка, я зараз говорю про жінку, відірваною від своєї природи і зв'язку з знаннями про свою суть, а саме у жінки є цей, цей, ця здібність вроджена, знати все про все, але та, яка розділена на частини, вона і про себе нічого не знає, а не тільки все про все. І зараз відбувається, по суті, з'єднання, з'єднання жіночої структури в цілісну структуру, коли матеріальне підключається до серця, коли ментальне підключається до серця, коли звірине підключається до серця, коли духовне підключається до серця, емоційне до серця, все-все-все-все-все повертається до приєднаності до серця. Серце – це наша єдність. Ми через об'єднання довкола людяних цінностей включаємося всі в єдине велике серце. І от коли це відбувається, то відбувається і та сама цілісність матрешка стає не матрешка, а одна плотна, єдина така от, ну, скажімо так, лялечка, так, чи конструкція. Не поділена на ці відокремлені тіла, а от одна. І ви в своєму житті, я впевнена, що можете зараз навіть спостерігати, як простір теж, те, що було розділене, з'єднує. І в цій в цій динаміці наше егоїстичне начало може ось цю задачу, яка дається простором енергоінформаційним, як фасне на об'єднання, наше егоїстичне начало може розуміти по-різному. От деякій частині світу, да, от як переростку егоїсту з дуже з дуже сильним відключенням від серця. Здалося, що Україна дуже сильно хоче бути об'єднаною знову з Росією і стати єдиним началом. Ось це якраз і є агонія технократичної матриці, яка руйнується і архівується. Тому що насправді нація, Нація Росії, російська нація, як нація, є донькою України, як про матриці. І якщо ми подивимося на широку орбіту того, що відбувається, то це, по суті, знаєте, як повернення додому в якійсь мірі нелюбимої дочки, яку, яку в певній мірі мати... Не, на, не, не нависвічувала, не наповнила безумовною любов'ю. От, от так от завернула, так, да, от зараз ще раз озвучу це. От уявіть собі, що є праматриця, праматір, і це українська земля, і є, у неї є дочечка, донька, яка є Росією. Це ніяк імені братські народи, тому що е, у, Україна народжувала, Цю націю, а не, а не вони якось виникали в паралелі і створювалися ще чимось чи кимось. Україна народжувала дуже багато націй і державності, інституцій. Я маю на увазі зараз як регіональна, регіональна локація, на теренах якої спокон віків завжди зароджувалися глибокі цивілізаційні концепції, які приходять на Землю для еволюції. І ось зараз те саме відбувається. По суті, Росія робить в певному спектрі уваги, якщо подивитись на широку орбіту, гарну справу, тому що вона нас спонукала до об'єднання і її підсвідоме стремління нібито нас до себе притулити, але це і є теж її стремління з нами об'єднатися. Але знаєте, як буває людина, в якої низький емоційний інтелект, а це саме так, ця територія страждає від душевної інвалідності з дуже низьким емоційним інтелектом. Вона не вміє висловлювати свою любов, свою цю підсвідому істину, і робиться це через егоїстичний, такий от рагульний, кривавий спосіб. Але робиться все ж таки об'єднання. Тому тут у нас дві гарні новини. Відбувається об'єднання, це гарна новина. Друга гарна новина, це еволюційні процеси, які неможливо зупинити було нікому. Відмінити, відтягнути, якось там, коротше, знаєте, Перефразувати, переписати. Чому? Тому що ми жінки, ми, ми покоління жінок тисячі років накопичували віру в жіночу конкуренцію. А території на землі є жіночими структурами. І от кожна територія, яка накопичила дуже багато гордин, жіночої гордині, жіночої конкуренції. Я вам скажу так. Ті, які зараз жінками являються, це буквально, але ті, які зараз чоловіками являються, ви колись були жінками, колись ви були теж жінками, тому не, не хіхікайте, поглядаючи на своїх мам, дружин, доньок і взагалі жінок, що це тільки я про них говорю. Я зараз кажу про планетарні процеси, які накопичилися віками, і чоловіки, які зараз чоловіки, теж були жінками, які накопичували оцю саму жіночу конкуренцію. Чоловіча система завжди обслуговує жіночу структуру. Так було, так є і так буде. І е, те, що здається на, на рівні державних інституцій, що все на рівні влади побудовано по чоловічому протоколу, що, до речі, це, це є істина, це є правда, але, тим не менше, живе життя на землі завжди реалізовувалось парою жінки і чоловіка. І у жінки є план і стратегії, а чоловік – реалізатор цього плану і стратегії. Ось такі справи. І зараз ми бачимо ситуацію, коли донька намагається повернутися до матері, яка її недолюбила, яка її... Ну, прогнала, відштовхнула, да, оторгла, дискримінувала, дискредитувала. І я зараз кажу про, про вікові процеси, про в певній мірі, навіть можна сказати, про таку родову ієрархічну гординю, яка привела до, до накопичення, до накопичення в нашій системі, в наших структурах, в нашій свідомості і підсвідомості. І найбільше це стосується саме Землі, от прям планетарно, знаєте, регіонально. Тобто цю інформацію отримує в собі Земля. Я, я ченнелер, я провідник, я можу з'єднуватися з інформаційними полями і просто пояснювати, читати, так я це називаю, так? читати поле і розповідати, що там лежить. Так от, любі жінки, нам потрібно з вами повернутися обличчям до цієї задачі і почати з себе. Задача номер один, якщо ми з вами почнемо прагнути до цілісності і з'єднуватимемо, чи будемо казати так, прокидатимемося із Віри в роз'єднання, тому що насправді ми весь час цілісні в своїй істині. Але ми спимо в ілюзії і віримо в те, ким ми не є. Ми, ми себе вважаємо тими істотами, якими ми не являємось. І ці істоти якраз і не мають здібності керувати реальністю. Ті, якими ми себе вважаємо. Такими самками, такими ходячими шкірками нафарбованими чи запакованими в, красиві, в красивий одяг. І зовсім не вміємо, я так за загал кажу, керувати силою своєї уваги, своєї емоції, своєї любові, своєї сили, серця. І від цього і маємо клопіт. Тому нам раз, потрібно забажати, прагнути до цілісності раз. І два піти в динаміку, замінити такий, знаєте, можна сказати, касету, так? чи сценарій цього всього цивілізаційного фільму, своїй свідомості, з конкурентного на єднісний. Однією з місій моєї душі є активація гену сестринства, і от, оцей ген сестринства, він має зажити, зажити, ожити і зажити, запроцвітати, запроявлятися в серці кожної жінки, щоб в першу чергу ми з вами вийшли зі сценаріїв конкуренції за безумовну любов планети і, і творця по відношенню до наших мам, бабусь і доньок. І цього вже буде достатньо для того, щоб війна почала архівуватися на землі. І ще, раз, і ще раз підкреслю, так, резюме таке собі. Що здатне прискорити мир і заархівувати війну на землі назавжди? Перша відповідь – жіноча цілісність. Друга відповідь – єднання в родовій системі між жінками. Тобто вихід із жіночої конкуренції у свідомості всіх, в чоловічі теж, так, тому що, повторюсь, чоловік сьогоднішній – це вчорашня жінка, якщо говорити про динаміку інкарнацій душ. Тому ми маємо заархевувати це викривлення, цю, цю програму на землі назавжди. І вийти із жіночої конкуренції назавжди. А війти в що? Війти в єдність, війти в розуміння, що ми один великий рід, рід людський, і у нас одна праматір, у нас одна праматриця на усіх, і знаходиться її сила в ядрі планети, так, вона, вона, наша планета дає нам усім по суті однаковий пластилін для, для виліплення нашої матеріальності. Але у нас з вами різні небесні племена, ми із різних вимірів. Тобто у нас різний спектр наших душ, у нас різний спектр нашого духу. Відрізняємося ми з вами тільки на рівні душі і духу, на рівні нашої проінформованості, на рівні нашого походження – космічного, ми маємо різність родів. А на, на рівні планетарному ми один великий рід, який колись про це забув, який розділився із-за того, що жінка розділена. І от я вам, як цілісна жінка, яка всі ці речі бачить напряму, чинелю, дуже потужні послання. Хочу сказати, що я бачу, Досить швидкий динамічний процесінг, який активно пробуджує зараз як, як кроваві події, так? Криваві події як, як події, що виглядають ну, трагічно. Саме жіночу свідомість пробуджують для того, щоб ми через потрясіння і біль Пригадували, ким являємося, і об'єднувались. І зараз саме е, спостерігаю таку навіть із війною ситуацію, коли мами з дітками виїжджають, проживають разом мами з дітками, мами з викрухами, мами з дітками і, свої, і, і, і своїми мамами, бабусями. Так? Тобто, коли е, інші нації відкривають свої домівки, де там теж про Простягають руки і серце в більшій мірі жінки. Здавалося б до вчорашніх чужих абсолютно жінок і дітей, які з інших земель, з інших земель понаїхали. Чи, да, от так скажу. Тобто в певній мірі те, що ми бачимо, як страшні події вигляді війн, потрясінь, переїздів, міграцій, це планетарні цивілізаційні події, які підштовхують жіноче серце одне до одного. Але ми можемо з вами це прискорювати практикою, коли свідомо, свідомо заходимо в оце бажання з'єднатися в одне велике жіноче серце, свідомо входимо в стремління бути цілісними, то у планетарного аспекту не буде потреби цю задачу досягати через втрати. Через втрати. Тобто, чим мирніші жінки одна з одною по всьому світу, по відношенню одна до одної, чим цілісніші цілісні жінки в своїй структурі між духовним і матеріальним, тим менше срачу, війни і потрясінь буде на планеті. І тим швидше Проявиться такий глобальний вселінський пір, мир і е, щастя. І що я тут ще хочу сказати, що е, війни е, за, затягуються і вони стають жорстокими, в тому числі тому, що жіноче серце, коли воно закрите по відношенню до іншої жінки то воно о, починає бути маніпулятивним і торгувати о, потоком любові о, і по відношенню і до дітей, і до чоловіків. І о, ті чоловіки, які займають високі посади, але при цьому мають дуже великі сердечні образи на своїх мам, на своїх о, коханих жінок, вони, звичайно, що починають транслювати таку цивілізаційну агресію і, і проявляти тиранію. Тому тих правителів, яких ми зараз спостерігаємо, в їхній алчності, в їхній егоїстичності до, до влади, до таких якихось популістичних своїх потреб, повілювати, щось комусь доказати, то насправді за цим криється дуже травмована, травмована душа, яка недолюблена мамою. Недолюблена мамою і тому в, цій, в цих системах немає такої, знаєте, трепетної любові і до планети. Тому що коли в тебе є образа на маму, то ти і не сильно переймаєшся тим, що планета від тебе страждає, що планету ти спалюєш, забруднюєш, кров в землі витіжуєш через всякі різні добування ресурсів і так далі. Тобто це, це дуже пов'язано. І тому, коли ми, знаєте, із своєї людяності ніби взиваємо до, до, до якоїсь милосердя, до задумайся, до що ви творите, ви же дітей і жінок вбиваєте, ви же наші міста руйнуєте, а їм нічим задумуватись. Цим істотам нічим це усвідомлювати, нічим це відчувати, тому що є така дира розмірів, в безмежну чорну диру во Вселенні, яка масштабована до, до, до розмірів орбіт країн, і насправді там просто біль, образа і оця сама недолюбленість тому любі мої жінки, коли ми з вами об'єднуємося в одне єдине серце, із цього єдиного серця посилаємо промінь світла в душі, прямо в серця, напряму тих, хто воює, чоловіків, які зіштовхнулися один з одним якимись своїми егоїзмами тиранів, які намагаються заграбастувати землі, але при цьому вони дійсно і продовжують реалізовувати той сценарій планетарний, який і так без їхнього ума задуманий. Це сценарій об'єднання. Тобто як би не, не вели себе люди мудро чи нілепо, нівежественно, да, як навігласи, Процес все одно станеться таким, яким він потрібен для планетарного аспекту. А планетарний аспект нас зараз з вами об'єднує в одну родову систему. І все, що не хоче цього об'єднання любов'ю, а не насиллям, буде, ну, по суті, стерте. Стерте з, з лиця Землі і забуте, і облишене, архівоване, і йому немає шансу на, на продовження. Тому давайте будемо сміливими говорити про те, що жіноча конкуренція в наших серцях присутня, як такий яд, як ген, як, як досвід, і будемо над цим працювати. Давайте зізнаватися собі в розділеності своєї свідомості, на частини, в нерозумінні влаштування своєї цілісної системи, і що це таке взагалі система. Багато людей взагалі не задумуються ні про що, крім поїсти, вижити і, ну так скажу, випіндритись, так? тобто трохи кудись вибитися в якісь люди, і то через мотивацію порівняння, порівнюючи себе з кимось, не відбувається стремління проявити свої найкращі риси, а весь час іде якесь зрівняння з зовнішніми еталонами. А ми маємо з вами опиратися на внутрішню цілісність і почати прагнути проявляти свою істинність, свою унікальність без, без якихось зовнішніх порівнянь з кимось ще. І, і тоді у нас з вами заграє та внутрішня райдуга всіма фарбами і красками, так, палітрами а, музики, щастя і, і насолоди і, і творчості і ми з вами просто опи, опинятимемося, вже опиняємось і будемо і далі опинятися в таких спільнотах собі подібних які ну, трішки десь говорять на схожій мові душі, не на схожій мові інтелекту а на схожій мові Душі, незалежно від того, якими мовами комунікації ми володіємо. Ось. Тому я вас запрошую на цей потужний практикум, де будемо говорити ще глибше про таке явище, як Україна – це про матриця нації Росії і стілювати свою систему, свою кров, свою свідомість через квантові методи, через частоти світла, заходячи в, свою, в своє поле через надсвідоме і зверхсвідоме і е, про, е, прописуючи нові альтернативні способи взаємодії одна з одною і сама з собою. Ось такий коротенький, як вже й обіцяла на декілька десятків хвилин, ефір про важливе. До зустрічі 22 жовтня, це завтра. Читайте інформацію більш детально в телеграм-каналі, де є усі посилання. З вами була Заваруха Ірина і проект People Обіймаю.